شو كتيفه لا يموت هذا مو حلو انه يموت والله <تصفيق> السلام عليكم شباب شلونكم أخباركم طبعا يا جماعة رجعت لكم مرة ثانية، أنا أشكركم لأنكم انتم حبيتوا الجزء الأول حق هورايزن قصة هورايزن، إن شاء الله راح ينزل القصة الثانية، مو إن شاء الله، راح ينزل القصة الثانية عن لعبة هورايزن، أول شيء يا جماعة أنا أشكركم جدا على التفاعل اللي انتم قاعد تعطوني إياه، والله يا جماعة أحبكم وايد ومشكورين على الدعم اللي قاعد تسوونه، وثاني شيء يا جماعة أنا راح أصور مقطع اللي هو التحدي اللي سويته، راح أسوي تحدي رعب بس ما أدري شنو راح أسوي مثلا تحدي جيمز، تحدي رعب مثلا لعبه رعب، تحدي فيديوهات رعب اشوفها، راح اسوي بالكوميونتي باليوتيوب، راح تلقون في تصويتات على الاشياء اللي انا بيها فاكثر تصويت راح أخ... راح اسوي التحدي مالي اللي طلبتوا مني، لاني انا خسرت بالتحدي، فاوكي ما راح اطول عليكم يا جماعه، لا تنسون لايك وسبسكرايب والاشتراك بالقناه، اذا ما كنت مشترك اشترك، خليكم مع المقطع. <تصفيق> روست روست روست روست اين هو يومان قبل الاثبات ويخرج من دوني ما كان ليفعل ذلك ندور روست قال سنذهب للصيد صباحا لما ليس هنا ترى أين ذهب؟ أين ذهب؟ روست رايح شوف شوف الانجازات منوتري شكله روست ماذا يفعل هنا؟ إنه يقف هناك ماذا به؟ يلا يا روست إيلوي أنت هنا عفا بس هل كل شيء ما عليه ما يرام؟ ما هل أردت أن تكون وحدك؟ كلا يجب أن نتحدث كنت أفكر في تدريبك يا إيلوي. تعلمت الصيد وتعلمت النجاة لكن يوجد درس لم أعلمك إياه أتتعلمين؟ بالطبع سأتعلم ما تريد تعليمه لي حدثت بعض المتاعب مؤخرا توفر فرصة لتعلم هذا الدرس ولكنها ستكون خطرة كوني مستعدة وإلا ستموتين إيه شنوه؟ انزلي إلى البوتقة واصطادي حتى تجمعي عناصر صناعة أسهم النارية أسهم النارية؟ ما المشاكل التي تتحدث عنها؟ بحصولك على الأجزاء ستقابلينني هناك عند البوابة خلف قرية قلب الأم أه البوابة الشمالية؟ عند حفة البوتقة؟ أجل والآن تحركي سأجمع الأجزاء لكن أنا سأزور كارست أيضاً إلوي ذلك الرجل ينتهك القانون في كل مرة يحدثك. ويسعدني هذا حقا. اريد شراء قاذف صاعق ويرفض باقي التجار بيعه لي. خزنيه مع الذخيرة اذا. سيفيدك ذلك السلاح الليلة. ينظر هذا بالشؤم. حسنا اراك عند البوابة. يلا وين يلا سلام عليكم. يوجد شيء يزعجه. اي في شيء يزعجك؟ نلعب نروح شوي خلينا نروح احنا نجمع الاسهم وخشب اوه اللعب صاير حلو البنت البوتقة يلا برتفاض طوال حياتي صدر. لم اخطو خارج الوادي سنت سيتغير هذا بعد الاثبات يومان يومان حتى احصل على اجابه يوماني وسأعرف من كانت ولماذا نبذوني عند ميلادي وكأنه يوجد عذر لذلك حسنا سأجمع الأجزاء لصناعة أسهم النارية آه، سأجد قطيعا هذا بعيد هذا كريم خرحني أيوة هذا واحد سأفعل هذا سأفعل ما يجب علي تروح وخرت عني هذا طيحه اجي والله اني حريف انا صاير خلاص اوه اوه ماي أوه غريبة. ستكون هذه مفيدة جايلك جايلك يبو جايلك انا وريم خليه ما, ي... ما تطلع الكلمة المنبوذة من عندهم اين <تصفيق> يعجتها الام العظيمة انها المنبوذة. ها؟ وقسم لا ما لحد شوت على راسك هي منبوذة بعينك ها؟ دقيقة دقيقة بس خلي خلي العيوز ينطر ويالله انا نمشي. لازم نستعد كل شيء وقت رؤيتك ارست احضر قاذف صاعق لا ارى احدا المكان امن للقاء اعتقد ها هو يبدو متوترا يبدو متوترا خلينا نشوف شنو يبي البايع يعني. حسنا حسنا حسنا منبوذه عند عتبتي احمني ايتها الام العظيمه تفاجأت من رؤيتك لي وانت تتلفت كما لو انك تتفادى الانظار كن حذرا والا لويت عنقك حضورك يزعجني دائما ايتها الفتاه بطريقه ما <تصفيق> ايوجد سبب لسرعه غضبك اليوم بعد الاثبات ودخولك القبيله ستتعاملين مع التجار في قلب الام ربما لا احب فقدان العملاء اتعني التجار الذين لا يتعاملون مع المنبوذين هذا صحيح سوف تنتهي ايام الجريمه طالما ستبقين صامته عليك بس هل تخشى أن أخبر أحداً بمتاجرتك مع منبوذة؟ أعتقد أنك من النوع الصامت لا أحد يدري لا رحفت فلتكف عن القلق السر في أمان معي هذا ما توقعته لكن لا مانع من سماعه لماذا تخطر بالمتاجرة مع أحد المنبوذين؟ تسألين في كل مرة إن كنت تبحثين عن مناقشة ذات معنى عليك التحرك لأنك كنت منهم صحيح؟ أجل، أمسك بي أتجول في منطقة أنقاض معدنية خلف البوتقة آه. قالت الجدات إنني تلوثت وأعطتني خمس سنوات ماذا رأيت في الأنقاض؟ لا شيء يمكنني فهمه بعد نفي. عدت لأعيش في قلب الأم لكن خمس سنوات؟ من عرفتهم كانوا قد واصلوا حياتهم وكانت الأماكن تزدحم بهم افضل المكان هنا الوحيد الذي اخبرته عن متجرتنا هو روست حسنا لا يمكنه الابلاغ عني حتى لو اراد هذا روست رجل يتبع القوانين والواجب كيف تتحملينه الا تعرف حقا لماذا نبذوه لقد قلت لك كلا لا احد يعرف ماذا فعل لابد انه امر خطر فعقوبته مدى الحياه اخر مره زرتك كان لديك قذف صعق للبيع اما لديك أجل، لكن عليك أن تجلي بعدسة سكرابر ماذا أقول؟ الأسلحة أنا الخاصة أنا ليست رخيصة آه، سأدفع أسقطت سكرابر منذ فترة معي العدسة في, في حالة مثالية سأقرر أنا أريني أوكي أه... كان يقول أني أبيع له بيع، لهم، اللي أنا خلنا نجربهم ونبطلهم بس يا خلاص عليكم. الآن بعد أن حصلت على قاذف صواعق هل لا على استخدامه بمكان آخر؟ حياتي مثيرة كفاية دون فخاخ صاعقة لأقع فيها حقاً كنت سأخدع هل ستكون موجوداً إن أردت مبادلة أخرى؟ سأكون هنا أحضر القطع التي تحصدينها من الروبوتات التي تصطادينها القطع الأفضل مقابل شاردات أكثر والقي نظره مقربه على مستودعي من يدري ربما لدي ما يمنحك نقطه تفوق في الاثبات وفعلك بس يلا يعطيك العافيه ربما هذا ينهي عملنا حسنا حظا سعيدا في الاثبات لتبارك الام العظيمه ها آه. ايون معي حصلت على ما اريد سأقابل الرص عند البوابه الشماليه آه. كانني اقدر استخدمهم الاحسن هذا يلا لا في اشياء حلوه انا ابي اركب الحصان بس متى راح إيه يجي اليوم اني اركب فيه يمكن وراء ماذا يصطادون هناك؟ وراء البوتقة؟ هناك؟ لا يمكن ان يكون روبوتا واحدا. اكيد اكثر من روبوت، وينه؟ اوه يبا هلا يبا ها بشر معك الأسمونارية الناريه؟ معي اجل معاي. تلك الانفجارات والصراخ خلف البوتقة، اهذه المشاكل التي ذكرتها؟ ستعرفين وحتى يحين ذلك سننتظر الليل ننتظر الظلام؟ شيء آخر يزعجك؟ كلا أنا بخير أكيد أتقلق بشأن ما سيحدث بعد الإثبات؟ ما سيحدث واضح ستقبلين في القبيلة وسأظل أنا منبوذاً ويتجنبونني راست حتى إن قبلتني القبيلة فأنا لدينا الكثير لنفعله. سنتناقش لاحقاً معلش لشي <تصفيق> أكون موجود معك أنا لا أفهم هذه الانفجارات خارج البوطقة ماذا نفعل من الداخل؟ ستتعلمين الدرس في الوقت المناسب يا إيلوي وحتى ذلك سننتظر أنا قابلت كارست وحصلت منه على قاذف السواعق أرفض طلب هذا التاجر الخارج عن القانون وسعره لسلاح كهذا ليس رخيصاً والقاذف يستحق ربما ستعرفين قيمته قريبا. كذاب يا لك قايل يا غالي. أنا كم شريته؟ هناك بعض الوقت قبل الظلام. أنا سوف ارتاح. حسنا، لن يكون هناك وقت للنوم. ها آه في شيء في شيء مضايقك ما لا تخاف لا تخاف. إذا غبلوني راح أكون موجود معاك. <تصفيق> ننام مع السلامه نعم. تفتح البوابة لمنبوذة؟ <تصفيق> بعض المتجنبين كانوا مشرفين قبل وصمهم بالعار <تصفيق> قلنا شيء قوي <تصفيق> إنه قانون قبلي لم أتحدث إلى أحد وعلينا الصمت لأننا خارج البوتقة تلك هي البراري الحقيقية ايلوي بتهديدات لم تواجهي لها مثيلاً ذلك الجسم، ماذا كان هناك؟ ادعوه القبيلة ساو وهو شيء جديد شيء غاضب منذ ظهورها من عشر سنوات قتلت الكثير من المحاربين صدق؟ اجل هذا تايجر ولا اسد ولا شنو؟ حتى وين انا اذا انا موجود ما يذبح لا تخاف بس نصيد شنو؟ ما يصير؟ حصان يعني اتبع المسار ليس بعيدا يلا يلا ماذا حل به؟ روبوت هذا ما حل به اي روبوت يفعل ذلك؟ ما الذي تصطادينه الان؟ جسد مراقب سأجمع الأجزاء. وين اللي قاعد نصيدك؟ هذا شاي قاعد يخوفني، هي شو؟ والله ناس ميتة. نتأكد بس انه ميت. ليس هذه المرة أيها الصغير. أيوة لن يطول الأمر الآن. لماذا نحن وحدانا هنا الليلة؟ لماذا لا يطارد المحاربون هذا الروبوت؟ لانهم خاكاروا هم اسقطوا الروبوتات التي رأيناها وسيصطادون ثانية غداً لن يحتاجوا هذا سأنال من هذا الروبوت أو سينال هو منك إن لم تحضري روس تكفى قاعد ينني يا روس أنت قاعد تشجع الناس اللي اللي قاعد يغثوني هذه غزالة صندوق كيفك كوخ كامل مدمر من الساو كم عددهم؟ لم احضرك لاجيب عن اسئلة يا ايلوي، احضرتك للتعامل مع هذا. من هو؟ اه هذا التايجر. ايوه. اقوحه وحده بيزي بيزي. انه كبير كيف نهزمه الامر بيب. برمته يرجع اليك هذا الصيد هو لك يا ايلوي لك وحدك ومهما حدث لن اتدخل وانت ايه تفهمين أه؟ انت وحدك يعني عادي تخليني اموت فابقى بعيده عن النظر بس ساستخدم نحن نحن. العشبه الطويله للاقتراب حسناً فلنرى أين يمكنني نصب في خيخي؟ أيوة أي فخ خده هو زين. شلون راح يمشي يدور دائره كبيرة؟ حبيبي والله. أنا رح... أوه يا جد. دي. أنا ما أعتقد السوق بالآلي هذا اللي كنتمي شريته. أوه. أقدر حت... أحقق. اوه ماي جاد انا حسيت انه شافني <تصفيق> اه أو راني اووووني هيه <تصفيق> يعني يعني اللي انا سويته الفاضي ها <تصفيق> تعال ايوه انا تقربت معك حجي وين النار جئ مع السلامه تبع ما تساعدني ها لماذا أتيت بك إلى هنا؟ ليس للرد على أسئلة إيلوي تتطلب الكمال كان اختباراً لضبط قدراتي أمام الروبوتات الفاسدة لا، اتبعيني شنو؟ <تصفيق> <تصفيق> تلك أراضي النورا للصيد يجب حمايتها إن لم تدمري سوتوث كم محارباً كان سيموت أو يصاب غداً؟ الدرس يكمن في السؤال يا إلوي تدربت لسنوات للفوز بالإثبات لكن لنفسك فقط كشجاعة مهمتك القتال لأجل قبيلتك ماذا قبيلتي؟ أي قبيلة؟ لن أحتاجهم لم أقل إن القبيلة لن تحتاجك القوة للوقوف وحدك يا إلوي هي القوة لاتخاذ موقف لخدمة هدف أعظم منك هذا هو الدرس الذي عليك تعلمه وتذكره بعد الإثبات وبعدما أموت لا ما تموت مدام أني أنا موجود ما تموت لقد انتهينا اتبعيني آخي آخي يا جماعه مو مسحية مر الفجر هذا آخر يوم لك في البوتاقة كمنبوذة استغل الوقت في التركيز على التحدي الذي أمامك حين ذهابك إلى قلب الأم سأكون في انتظارك على الطريق أفا. أفهم الدرس الأخير يا راست حقا؟ لكن إن كنت سأناضل لشيء فسيكون شيئاً أؤمن به آمل أن تجديه يا ايلويه آمل ذلك سأراك في قلب الأم, أراك في قلب الأم. ستفعلين اوكي. كنا خلصنا. تفتح الباب للمودين قلب الأم. تحدي روست. بتحدي. ها؟ اوكي وصلنا. يجب ان نتحدث. يا بيت قوي. تعال يبا الحين نتحدث معك لأن هذه آخر مرة راح أتحدث معك يا يبا. بعدين مرة راح طول عمرك. بس اني تعبت دقيقة خلنا آخذ نفس. إذاً حان الوقت أمستعد؟ أي مستعد؟ نعم ليس بعد حقيقة ليس بعد سأعود سريعا فهمت سأنتظر هنا أي انتظرني يجب أن نتحدث يلا يبقى خلينا نتحدث جاهزة؟ أي جاهز نعم لا ليس بعد لا لا لا يلا بعد أجل أعتقد الصوت صاخب للغاية لم تكوني قريبة هكذا من قبل أيوة كل شيء يزداد حجما عن قرب قريبا سيبدو هذا مألوفا كالمنزل لا أدري بشأن ذلك ابحثي عن الحكيمة تيرزا ستساعدك لديك مخاوف أخرى؟ لا أي, أي نصيحة أخيرة؟ أي دروس أخيرة قبل أن أبدأ؟ كلا لقد تعلمت كل الدروس من البرية ست. أنت الذي علمتني وليست البرية. لست واثقة أن قوسي ورمحي سيساعدان. بالقوس والرمح ستربحين ما أردته طوال هذه السنوات يا إيلوي. الإجابات. أوكي. ترى ماذا سأجد عند دخولي؟ قلب الأم؟ سيكون هناك أشخاص يحتفلون أكثر مما رأيته في حياتك. لا تقارن أي قرية بقلب الأم. إنها مكان جدات الزعيمات مركز حياة نورا جوهرة من الأرض المقدسة أصبري ستأل فينا المكان كما فعلت أنا عندما كنت من القبيلة هو صار أنا من مموذ من, من سبتي جنة أنا لأني كنت صغيرة ويقاعي ربيني أتثق أنهم سيدخلونني؟ أخبرتك يا إيلوي قانونيا يمكن لاي طفل منبوذ دخول الاثبات. من يجتاز الاختبار يصبح محاربا وليس منبوذا، اعرف هذا. لا يتبع الجميع القانون مثلك يا رست. ثقي يا ايلوي، ستكرمك القبيلة جيدا. ايه نعم. يلا إيه انا الان جاهزة. هل ساراك بعد ايام؟ ايه لن تجديني هناك يا ايلوي. ليش؟ خذي. خذي هذه للذكرى. وين بتروح أنت؟ لمَ تتحدث وكأنها آخر مرة؟ لا لا ستكونين مع القبيلة وأنا سأكون منبوذاً لقد دائماً. أخبرتك، وجدت حلاً لذلك، سآتي إليك سراً، أنا سأنتهك القانون، ليس أنت، ليس عليك أن تتحدث إلي. إنا ارتباطك بي سيعطلك دائما رغبتي هي ان تكوني مرتبطه بالقبيله يكفيك ما عشت من عزله كلا غير صحيح لاجل صالحك يجب ان اذهب الى حيث لم تجديني افا هذا هذا وداعنا افا كلام يعور القلب لا، ليس أنت علمتني تتبع الأثر أينما تذهب سأتتبعك ليس المرة هذه المرة وفي كل مرة سأرتدي هذه عندما أجدك لتبارك الأم العظيمة يا إيلون وأنت يجب أن أتركه يذهب مؤقتا مؤقتا أولا الإثبات بعد ذلك سأتتبع أثره سترجعين يا منبوذة هل سيفي أو تنزفين الخيار لك <تصفيق> والله الاثنين لا تحترم نفسك أنا الطريق الطريق أيها المحاربون تنحوا، هي مرحب بها قلب الأم مفتوح لك يا فتاة تعالي، معظم النورة ليس بوقاحة أولئك الحمضة أنت تيرسا؟ <تصفيق> ومن أكون غيرها؟ هيا تعالي، لي... أنتظر اللي هذا اليوم منذ زمن طويل أه، أي... فعلا؟ أجل، لكن حاليا سأتركك علي أن أؤمن بعض الغرباء الليلة أنت ماذا؟ مبعوثون من قبيلة أخرى الكارجه، جاءوا لمشاهدة الإثبات، ولكم يكره النور الكارجه. كارجه هذه مشكلتي، سنتحدث لاحقاً. أما حاليا بالاحتفال. اه بيمين نهاية هذا الطريق ستجدين صديقاً يتوق لرؤيتك. لكن لا أعرف أحداً هنا. <تصفيق> حاولي إخباره بهذا. سنتحدث لاحقاً. عسى أن هذه الملهمة. ماذا يجري؟ اوكي نساء انهم نساء لا استمع لاحد لا يتحدث لاجيال ها هذا نفس نفس الشيء؟ ها ها جماعة ها نفس نسخة توأم ولا شنو؟ إيلوي آه هذه انت صح؟ او هذا ليتان هنا انت إيلوي صح؟ والله كبر اذكر اسمك جيداً انت الصديق الذي ذكرته تيرسا؟ لا أعرفك أرى أنك لم تعرفيني لقد مر وقت طويل اسمي تيب كنت في نصف حجمي عندما أنقذتني من قطيع الروبوتات اذكر هذا حاولت أن تشكرني لم أنسى ذلك اليوم كم تمنيت أن أراك ثانية إن اشتركت في الإثبات كما ترين لم أنجح أن أكون صيادا فأنا أخدم القبيلة كخياط صانعا للملابس والدروع استعدادا لهذا اليوم صنعت زيا لك أفا. تفضلي كم يكلفني؟ حديث. يكلفك لا شيء اعتبريه شكرا مني لما قدمته متأخرا أيه. لا يكون هذا أيوه لا لا لا هذا 200 أنا كم معاي أهو ألا ما تقدر أشتريه معاي أكثر لا والله ما معاي أي أيوة والله ما معاي بس هذا اللبس اللي معطيني إياه هذا اللبس اللي أنا بي جيبه حجي تكريه عافية بدا أنه ببلاش لا تطوف أي شيء ببلاش جيبه البس عندك هدايا أي أعطني إياه ما عندك شيء هني؟ خل نشوف شنو نبيع لك. اخ اخ، شنو تشتري؟ شنو تشتري؟ لا نعم ما ببيع ولا شيء، توكل الله. اه، يبدو مناسبا تماما. شكرا يا تب. لم احظى بشيء كهذا من قبل. انه لك. سترين انه يوفر حماية أفضل بكثير. كل زين يقدم بعض المزايا. عملية مفاضلة. همومن. لن أعطلك أكثر توجهي لكوخ الحكيمات إن أردت إيجاد تيرسا سوف تعرفين بناء خشبي كبير وأمامه حجد غاضب إيه قالت تيرسا شيئاً عن مبعوثين من قبيلة أخرى؟ ستتغزل. هذا سبب غضب الحجد عهد الكارجا لزيارة أرضنا المقدسة مجدداً أتوقع تقاضف الطماطم أو ربما الحجارة ليتها لا تكون رماحاً <تصفيق> على كلٍ استعدي. امم احسه يتغزل، وخر عن وجهي هذا هذه البنت حبيبتي انا وبس، بس من لبسه وايد حلو يعطيك العافية. اوو شحناتها. جارج انزل من عندك، ألا يكفي أنك ثمن؟ لماذا تتسلق المنازل؟ آه، لا يفترض تسلق أسطح الآخرين، ها؟ من الآن هذا ما تريدينه فحسب أن أسقط على رأسي ما أريده منك هو أن تنزل ما تريدينه مني جديداً. هو أن لا أستمتع بأي شيء لأن شكل. عليك قول هذا عند رحيلي حسناً ابقى على السطح طوال الليل أجل سأفعل جاءت من الأم العظيمة الناس والروبوتات والوحوش كل شيء كان منها لقد عاشوا جنباً إلى جنب في رغد ونعم في البوطقة لكن, لكن هذه. أصبح مضطرق بارعون حقا. جادبو جادبو. إلوي، تعالي هنا هذا منو؟ هنا؟ أوه، ايش تبي كارست، ماذا تفعل هنا؟ حاذري، ادعي وكأننا لم نلتقي قط لا يفترض بي المقايضة مع المنبوذين في البراري، أتذكرين؟ وكيف أنسى؟ يا لكرمك بالحديث معي لا تكوني هكذا تعلمين أني سأدعمك غدا في الإثبات أتوق لرؤية نظرات بعضهم حينما تفوزين وإن احتجت لأي موارد في وقت حرج فأنا ملجأك إذاً قلب الأم ظننتك تفضل البراري لا يمكن للمرء الشرب وحيدا طوال الوقت أشعر بالوحدة بين الحين والآخر هاك اعترفت بهذا فلتثق بي الآن لن أمسك هذا عليك إن خصمت لي لا يمكن أن تكون أمزح يا كارست سعدت برؤيتك لا تطرديني هكذا سأعرض عليك أفضل سعر أعدك سأسعد بأخذ ما لديك من شردات هل رأيت أفراد الكارجا وهم يمرون آمل أن تنساهم الأم العظيمة وكل أفعالهم مستفي. وصلنا خلال لحظات سنبارك الإثبات لكن أولاً لنرحب بالضيوف. طوال عامين كنا في سلام مع الكارجا حان الوقت لاستعادة تجارتنا مع ميريديان. أولئك المبعوثون جاءوا إلينا رافعين راية السلام. سلام، أي سلام؟ <تصفيق> <متكتشف> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن هذا إعلان شكر. قتلة ونخاسون قتلة ونخاسون أنتم أمسكوا بفاكهتكم أه. أيها النورة فاكهتكم أنا من الوزراء لا الكارجة لذا سأقولها لكم ملك الشمس الثالث عشر كان قاتلا فعلا طاغية ووحشا أغار على قبيلتي لقربان دم مثل قبيلتك لقد أخذوا أختي أنا كرهت الكارجا لكن الملك الثالث عشر مات منذ عامين الآن ومن قتله؟ الرابع عشر أجل ليس لتوقه للسلطة لكن كان على أحدهم وضع حد لفضائع والده أجل الرسالة التي يريد هذا الكاهن المسكين قراءتها هي اعتذار مباشرة من الملك الرابع عشر لذا أرجوكم هلا أصغيتم له؟ لا, لا. أه شكرا لك. <تصفيق> إن هذا إعلان شكر كتبه ملك الشمس افاد الضياء الرابع عشر من السلالة المضيئة <تصفيق> يبدو أنه على ذلك الرجل الأصلع تم كشف جهاز المجهول. ما معنى ذلك؟ أن كيف يفترض أن أستمتع في وجود سفاح عظيم الثقة من كارجا ويدنسون الأرض؟ بينما يقف الذين رعيتمهم بين المحاربين يجب أن نظهروا عائدهم بأن يقفوا شامخين تحت الجمس إنه إن يرتدي المسلاطن مثل الخاص بي أنت الوحيد هنا الذي رأيته يملك مسلاطن من أين أتيت به؟ ماذا؟ فتاة نورا ترتدي أحد تلك الأشياء؟ هذا مستحيل قبيلتك تخشى الأماكن القديمة وتحرمها من قال إنني كنورا؟ لماذا؟ أعتقد ذلك إن ذهبت للتنقيب في أطلال عصر الحديد أه. ما المشكلة؟ أعتذر آه. عطل اولين هل نكون صداقات مع المحليين سوف سوف اعود مهلا لا فيما بعد علي ذهب واو اعتقد انه متاثر بالمشروب ايه. لديك نفس حليه راس اولين متى اصبحت هذه الاشياء انيقه اسمه اولين من هو ومن اين حصل على هذه إنه مجرد استغلالي له أصدقاء ذو السلطة يقضي نصف وقته منقباً عن الأثار والنصف الآخر في اللهو أما عن الحلية نقب عنها في مكان ما جوهرة غريبة يضعها على وجهه لا أقصد إهانة، رائعة عليك اعتقدت صديقك سيسقط في الفاكهة لكن أنت هدأت الحشد شكراً لم أكن واثقاً من قدرتي على هذا فقبيلة وراء غاضبة من كارجا بسبب الغارات، ومن يلومهم؟ أريد سؤالك عن شيء آخر. إذا أردت، سأكون موجودا بعد مسألة المباركة إن كان الوقت يناسبك للحديث. أريد سؤالك عن شيء قلته من قبل. اسألي. لم أرى درعا كدرعك من قبل. ألم ترى فولاذ فانجارد من قبل؟ سأعرفك به. حلقة مغلقة ضد الصدمات. قوي بما يكفي ليخنق الساو يجب أن يكون الفانغارد هم أفضل مقاتلي ومدمري الروبوتات لدى ملك الشمس وقد يسببون لمحاربة من نورا مثلك مشاكل أكثر من قدرتك مع المعدن الذي سيعطلك أشك ناجل يصعب التحديد من وجهة نظري تبدو مواجهه متعادلة ماذا تعرف عن أولين؟ مثير للانتباه هكذا أشعر بالغيرة ينبش البراري بحثا عن الانقاض وينقب عن النوادر ويبيعها للنبلاء عندما لا ينبش يستطلع نفس المهارات التي تريدينها في الرجل الذي يقود بعثتك اعرفه منذ بضع سنوات رفيق وفي يكترث لعائلته ويحب المشروبات يعجبني هذا ما يمكن قوله عنه لم اسمع اي شيء عن الغارات الحمراء في نشاتي اخبرني عنها كانت قبيلتك في حاله حرب ولم تعرفي <تصفيق> اكانوا يخبئونك هل كان والدك يبلغني في حمايتك نشاتك منبوذه تتجنبني القبيله اجل سمعت ان قبيله نورا تفعل ذلك تبدو هذه قسوه في رايي ولكن حتى المنبوذة يعرف عن تشوش الروبوتات صحيح كيف تصبح مميته بمرور الوقت ظن ملك الشمس المجنون أن إسالة الدماء كتضحية لإله الشمس ستهدئ الروبوتات لم يفلح الأمر ولكن لسنوات كان يغزو القبائل واعتقل الأسرى للتضحية بهم وكانت أختي من بينهم قتلت قبيلة نورا بقوة ولكن أهدرت الأرواح هل تم أسر أختك والتضحية بها؟ هذا فظيع. <تصفيق> أسرت؟ نعم ضحي بها؟ لا قتل إيرس يتطلب الكثير. استطاعت الهرب. والآن هي قائدتي، قائدة فرقة فانجارد والمفضلة لدى ملك الشمس. كيف استطاعت النجاة؟ هذا الأمر له حكاية ولكنها طويلة. ربما لاحقاً أثناء تناول المشروبات. أو <تصفيق> تعالي إلى ميريديان وقبليها بنفسك. أعتقد أنكما ستحبان بعضكما فكلتاكما آه صريح. قلت إن الروبوتات تزداد خطورة كل عام أجل لست بحاجة لإخبارك هذا سمعت بالأمر أوه. آسف آه. لقد افترضت أن الجميع يعرف كما سمعت قبل خمس عشرة سنة أو عشرين لم تكن الروبوتات غاضبة كما الآن حينما كان يقترب منهم صياد كانت تهرب كان يصعب القضاء عليهم لكنهم لم يكونوا خطرين طالما كنت ذكيا ستبتعد عنهم لكن بعدها بدأ التشوش وكل شيء تغير الآن حينما يطلق الصياد سهما تزمجر الروبوتات وتندفع نحوه بمرور بضع سنوات بدأوا بمهاجمة الناس ما أن يرهم أصبح الذهاب لأي مكان خطرا إن لم يكن هذا سيئا بدأت أنواع روبوتات جديدة تظهر، أضخم، أقسى ومدججة بالسلاح مثل السوتوس؟ أجل، قبل عشر سنوات، لكن كل بضع سنوات يظهر شيء أسوأ، صدقيني. إذا ما السبب في هذا؟ لا أحد يعرف، والروبوتات لا تقول شيئا. إذا ماذا حدث؟ كيف انتهى هذا؟ ابن الملك المجنون وحد متمردي كارجا مع قطاع طرق أوزيرام. قمنا معا بالمستحيل استعدنا ميريديان وقتلنا الملك القديم المجدول ولانا يجلس الابن على العرش وهذا تحسن بس الابن كبير يعني تحت حكم افاد لا مزيد من التضحيه ولا مزيد من العبوديه الناس من كل القبائل محل ترحيب في ميريديان حتى من في نوره يجب ان تاتي للزياره من هم الأسرام؟ انها قبيلتي بعيدا في الشمال الغربي نجيد ثلاثه اشياء المجادله وصناعه الفولاذ والتخمير وقطاع الطرق من هم؟ يمكنك أن تقولي أننا كنا مرتزقة محاربين بالأجر باستثناء أنا ولا أنا أكبر ويمنحنا قيمة لم يكن آفاد ليسقط والده من دون أسلحتنا وقوتنا والآن بعضنا يخدم بفخر في فرقة فانغارد خاصته لو قبيلة كرجا لها تاريخ قاسر إذا كيف تخدمهم؟ كان الملك الأخير ورجاله قتله لكن الملك الجديد يرغب في السلام ولا شيء قاسم في ذلك وقبيلة كارجا لا تقاتل فحسب بل تبني انظري لميريديان بجوارها كل شيء آخر مجموعة من العصي والأحجار كم حجم ميريديان؟ كيف مريديون. تبدو؟ من أين أبدأ؟ رجال قبيلتي بارعون في طرق الحديد أفضل المصلحين في العالم ولكن فيما يتعلق بالبناء تتفوق علينا كارجا ترتفع المدينة فوق الوادي جسورها أكثر من طرقات نورا، ومبانيها أطول من الجبال وعبر الوادي يقف العمود المدبب كنصل يشق السماء ويعكس أشعة الشمس يجب عليك حقا رؤية هذا لذا اعتبري هذا تحديا أو دعوة أنا سأذهب إلى المباركة أجل، اسمعي ربما لا ينبغي أن أقول هذا لكن واضح أنك لا إلى هذا المكان المعزول. أعني أنك ذكية وواضح أنك واسعة الحيلة. شبيبي انظري لنفسك. آه عما تتكلم بالضبط؟ سأخبرك بشيء، إن قمت بزيارة ميريديان ابحثي عني. سأريك المكان وأعرفك على أشخاص. ستكون حياة جديدة إن أردت. على أي حال يجب أن أحضر المباركة أيضاً لذا. إلى اللقاء ربما هذا الوسخ ايش فيه؟ تفكيره وسخ هذا احس تفكيره هي الوسخ انا ذيك كلب وين قلب وين هذه انتهت؟ حفله المباركه سنبدا المباركه عند وجود الطامحين في مكانك يلا يلا مشينا يلا حفله المباركه <تصفيق> ايلوي قفي في مكانك هناك قنديل الدعاء لك انت صنعته من اجلك هذا هراء الاخوات يا طامحون امام كل منكم يوجد قنديل دعاء صنعته امكم على شرفها اضيء شعالته آه. رست هو رباني امي انا ما عندي امي أجل نفسي أحس أني اسوي حق نفسي بس خلاتي الحقير واسوي حق نفسي روست ما راح أشوفه أصلاً خيخي وقال لي نفسي آه هذا لأجلي لأجلي وصولي إلى هنا والأجوبات التي سأحصل عليها بعد الإثبات أيوة. الأم العظيمة اسمعي دعاءنا ماذا, ماذا يكون الطفل إلا أمل, أمل أم ينطلق بعيد. بعيداً لهيب براق, براق يتصاعد في الجو, الجو وينطلق حرا مع الرياح يبحر في السماء حتى يتلاشى ويسقط وإذاً من شخص الى اخر تتناقل دوما سلسله دلوح. الحب <تصفيق> ها هو اولين لدي بعض الاسئله له يلا يلا يلا وين اولين تريد اي احد غيرها اهلا اولين تعرفين اسمي اه ارند اخبرك لما كنت تتصرف بطريقه غريبه؟ انه المهرجان انا لست من الحشود بالتاكيد ربما يجب ان اذهب لا تهرب من اسئلتي حسناً إهدائي ليس لدي ما أخفيه. نصاب من تفعل هنا يا أولين لما أتيت لأرض نورا؟ إيرند بحاجة لمستكشف لبعثته الاستكشافية وآخر لمشروباته شخص يمنع كاهن الشمس من التوهان عندما ينتهي كل هذا سأعود إلى استكشاف الأنقاض وأبحث في الخردة عن قطع لأبيعها أنت مستكشف؟ مجرد غريب آخر. يجب على الرجل أن يكسب رزقه، وأنا أكسب رزقي بخدمة بلاط الملك. هذا كل شيء. لم أرى أحداً آخر لديه مصلات. أين عثرت عليه بالضبط؟ في الأنقاض، شمال إيتاكليم. هذا ما نطلقه على موطن يوزيرام. هناك الطبقات المعدنية عميقة. عمالقة معدنية نصف مدفونة في الأرض. كهوف منسية أقامها القدامى في صخور الجبل. أبرقت عيناكِ. وجدت مصلاتي في كهف كالذي تصفه انقاض القدامى ان قط بنفسك فانت تعرفين ما اعرف ابحثي عن إجابتك هناك وليس عندي اي الوسخ عندما تحدثت اليك جفلت كانك كنت تتالم او تخاف هل اظهر مصلاتك شيئا لم يرني اي شيء لقد اخبرتك لقد تعطل فقط هذا يحدث دائما لست بارعاً في الكذب هل تكذبين من تعرفت عليهم تواً؟ فقط من يكذبون بحق النار والأنفاس أنا رجل صريح منهك دون شيء لأخفيه إن لم تصدقيني فهذه مشكلتك وليست مشكلتي أي الوصخ. أنا لا أفهم لدينا هذا الجهاز المشترك لكنك لا تحدثني <تصفيق> لدي كل ما أحتاجه من أصدقاء يا فتاة لا تزعجيني اعتدت أن تتجنبني القبيلة. اعتقدتك مختلفا. الأمر ليس شخصيا. ليس كذلك حقا. حاولي الاستمتاع الليلة. غدا يوم حافل. من الأفضل الاستفادة من كل يوم. الملهمة فقط. الوسخ يعني خشي عني هذا الكلب. وليس أنا. يجب أن نترك الماضي في الماضي. أوه. فاجئنا المنبوذة لقد درّبها راس رغم كل شيء قصب عنك سيف عديمة الأم ها ما رايك اعثري على سريرك واحلمي بالفوز بالاثبات فهذا اقرب ما ستصلين اليه هل هذا هو المهجع ظننته المرحاض لما وجدتك واقفا هنا وجودك هنا يسخرون تسخروني حسنا انظروا من جاء من البرية المنبوذة عديمة الأم <تصفيق> هذا الشيء هذا هو كان صغير لديك ندبة جراء الحجر الذي رميته تلك الذكرى أقدرها أحياناً تكون حقيراً يا باست فلتتوقف أين ذهب لسانك؟ غارة سوجة واحدة جل تصريحاً مني للكلام في حضور نورا مثلي والله انا كنت بطق عليك صخره بس لو ان روست ما ما وقفها كنت لم تعرفي كنت اه وترتدين ملابس مثل افراد نوره ان هذا لا يخدع احدا هكذا سيكون الامر معك صحيح هكذا الامر مع الجميع يا منبوذه مكانك البراري وليس قلب الام وبالتاكيد لا تنتمين للاثبات اسوقه وحده من المؤسف لك انني سافوز تدربت طوال حياتي لهذا ان خسرت امامك ساجعل نفسي منبوذا لا تبالغ في تقدير نفسك ما كنت لتنجو في البراري اتعرفين اتذكر اعطائك هذه الندبه انها ذكرى مجيده عليك تمجيدها عليك. لو لم يبعد رأس حجري في الهواء كنت ستفقد عينك لا تذكر ذلك الجزء من القصه عندما تحكيه ها وسمتك يومها لاظهار خزيك ما فعلته هو, هو ان جعلتني اقوى انتظر، سأريك غدا. <تصفيق: <تصفيق> أجل صحيح، هذا ممل. حان الوقت لينام باست. ستفاجئين غدا أيتها المنبوذة وليس أنا. أوه، هل ستغلق فمك؟ هذه مفاجأة. سوق، <تصفيق> سوق البحر. هذا شتبي بعد. شتبي. أحسنتي معاملة باست. هذا سيبقيه هادئاً حتى الصباح على الأقل. لا أعتقد أننا تقابلنا. أنا إيلوي. أعرف من تكونين. المنافسة. البقية سيُنهون الإثبات معظمهم. لكن الفوز هذا رهن بباست أو أنت أو أنا. فالا. مرحباً يا فالا. ما هذا؟ اليوم ملانا. أنا سأفوز غداً. إياكي والاحتفال بنصر قبل تحقيقه يا فتاة. أمي علمتني هذا. الان اعذريني ساخذ قسطا من النوم انوي ان اكون مرتاحه عندما اطيح بك ارضا غدا إيه الكلبة؟ <تصفيق> هذا سريرك ان اردتي <تصفيق> حسنا شكرا انا اوريكم لاني منبوت وحاط لي سرير شي بروحي اوكي <تصفيق> إذا أول يوم في قلب الأم، ما رأيك؟ لم يسبق لك النوم في كوخ نورا، ليس شخصيا أكيد أكره ذلك يا مكان صاخب ومقزز والناس أغبياء م. كل هؤلاء أبعدوني أنا الآن علاقة بينهم سوف تجدين أشياء تعجبك فلترتاحي أنا هكون شيء أصبي معهم. تصعدي. يكون هني أنا مالعب ليس ما. جنرال هذا الوصف يا محاربون تاهبوا ابعادك عن هنا ماذا سيتطلب؟ هذا الشيء. شسوي؟ لا صعب لا بابا اووي آه. متى الهدف مباشره انتوا ايه يا جماعه <تصفيق> تحطمت غنيمتك أيتها المنبوذة ستحتاجين إلى أخرى أي الكلب أنا ذبحت وايد والله جيد وثانية هكذا أسرع هيا يجب أن أسرع كيف أنا يجب أن أسرع بهدوء وثبات الآن المطلوب هو الإنهاء ينقص واحد هل المنبوذة قادمة؟ جدامك كانت خلفي وراك كانت قدامكم كانت قوية في رأيي أي الوسكيت قوي كاني <تصفيق> ستكونين الأخيرة عليك أن ترحلي من هنا سيفوز باستا أو فالا وستصبحين محاربة عند انتهائك غريب! هذا طريق قديم! لقد مات فيه اثنان، وهو يكاد ينهار. المركز الأخير أفضل من الموت. ووووو! بحق الأم العظيمة أكلنت! ستقتلين نفسك! لن يصبح أسهل! سلك هذا الطريق جنون! فعليك انا طيب لعيب انا لا تخاف استديري وتسلطوا من في المقدمة لا تخاف يا شايب بس وبلى هيا الآن هيا سوق اصعد أسرع الأول. تؤخرا آخذ الأول سواصل التقدم المنبوذة المنبوذة راح تاخذ الأول ها هل هي مجنونة؟ لا ماني مجنونة جيد أنا أتقدم انظروا المنبوذة تلحق بنا! القصمة بالله كيف وصلت إلى هناك؟ أخي نسيت نسيتي نجحت! هيا الآن بسرعة! بأقوى ما لديك! إي بسرعة اركض، اركض! اركضي اركضي انا اعلمكم من المنبوذ اه تدربت طوال حياتي لاجل هذا اي والله كانت لديهم القبيله ولكن كانت لدي البراري اي <هي> انا وريهم <مشكلة> شلون <هي> البراري شلون المنبوذه من هي المنبوذه اه مثالية <هي> الاول شنه هذا شنو شنو الحية الكبيرة هذه <عالي> هيا هيا يمكنك هذا لن ادعهم يهزمونني الان ايوه الاول الاول انا انها لم تفز لقد غشت المنبوذه منبوذه فازت بالاثبات محال لقد صارت محاربه الان لقد نجحت مثلكم جميعا طالما تضعين غنيمتك على الضريح انها ايلوى من كانت يوما منبوذه والان محاربه وقد تفوقت عليكم آه. آه. إيه؟ إيه؟ إيه؟ هيا. ثبتوهم حتى يصل البقيه لا يمكننا البقاء هنا هذا هو المخرج لن ننجح تحت القصف لن يطلقوا ان ماتوا ابقهم مشغولين وساجد زاويه اطلاق آه. ف... انت معنا انا معكم تحركوا الان ايش؟ اخ المشكلة ما يصير طقهم كثيرون جدا لن نفوز لا يمكن منعهم الام العظيمه <تسكين> اي ام عظيمه انت تحجي انا اللي موجود الحين ادعي لي بس بسرعة إلى السلك المنزلق اقتلوه بلا شهود بلا ناجين ابي اسهم اعطوني بس اسم وانا اوريكم لا تستسلموا اعطوني بس اسم لا المزيد! <تشوت> يتقدمون! كم عددهم؟ روح! <تشوت> <تشوت> <أه> <أه> كم عددهم؟ <تصفيق> ايوه. قلت لكم بس اعطوني اسم وانا الان انزلوا والفرصة سانحة. ها؟ تدم اه؟ تدم شيء. ايه هذا يموتي، ايه يموتي بس انت. فلتموت الصهباء الآن، تقدموا جميعا. هاي الكلب. هاي الوصفة اللي كنت وياه. وين راح الهيد شوت؟ تمشين روح بس. مات سمات. اووو تذبحون بولو وذبحتوا الولد اللي اللي كان يطقني اللي يغثني. علوتهم يعني. شوف الوصخ. شوفوا الوسط هذول عندهم الوسط هذول اللي ولي وجهك للشمس يا صغيرة. أوه سوف لا يموت مو حلو انه يموت والله <تصفيق> <تصفيق> اخل شيء ثم مهمتك احتمالك ليش كل شيء ليش شوف شقة السجينة على.. هو عايش Winter! Winter!